خسرانة طول عمرك اللي اشتريتي حد ولا عمرنا بعتك غيرت جلدك ليه؟ علشانه وهو عمره ما حبك وسبتك لجل ما تكملي حلمك سمي ابنك شمس وهسمى بنتي برضه على اسمك وهسمى بنتي برضه على اسمك ما هو اللي مرة أحبك لازمني يشيل اسمك وهجيب لك ورد وهجيب لك بوكيه ورد احمر وابيض روز واحطه على قبرك لجل لما اندهلك تعرف اني من اهلك بعتيني وانا حابك بعتيني وانا حابك مكتوب على ايدك بحبك ومشتاق مكتوب على ايدك بحبك ومشتاق سهرت لياليا بقرا في اشعارك بنده على قلبي واقول له مش طايقك غيرت ليه في وانا اللي محتاج لك عملتني لعبه اجري ورا كذبه والنية مش صافيه ارجع يا قلبي ارجع يا قلبي الا والله ما انا عارفه وهي اللي خسرانه والدنيا مليانه رجاله خيبان زي معرفتك عرفها مين انا حبت ولا طالت حبيبها مش انا اقسم بربي وبالليالي اللي سوا عشناها هي اللي خسرانه تبكي عليها ليه هتلاقي زيك فين غيرت ملامحها دوبت شفايفها دفيتها بأحضانها جبت لها دبلتها مسحت دمعتها اي اللي خسرانة عملتلك من حبي كعبة كل ليلة كنتي تزوريها تتعبدي فيها صليتي في محرابي وقفت على بابي تدعيلي وتصلي وتقولي ندمانة التوبة مش ليك التوبة مش ليك حققتي امنيكي وانت اللي مش هي خسرانة طول عمرك اللي اشتريتي حد ولا عمره صان حبك ضيعت لك سنتين من عمري واقف جنبك يا دوب على قدك تشهد بنات الحته اني انا والارض لو تنطق تشهد بخطواتي اللي مشيتها زمان وياكي ده نصيب ومتقدر ده تاريخ شواه مكتوب ومتصدر والله ما انا خايف اعيش ليالي وحدية وانت اللي هتعيشي طول عمرك تحلمي بيا ما بقاش يفرق معايا قربك ولا بعدك دفنت حبك خلاص دفنت حبك خلاص وحطيت بوكيه الورد فوق قبرك ذكرى تحكيها بكره لأولادك وانا برضو هحكيها لما اكون فاكرك